Привіт всім глядачам та підписникам каналу «Фартовий колекціонер». Дорогі 50 гривень можуть бути прямо зараз в вашому гаманці, і ви просто навіть про це не знаєте. Але ті, хто підписаний на мій канал, можуть з легкістю оприділити дорогу банкноту та продати її, виставивши на сайті Violet у потрібній категорії. Посилання я залишу у описі. Ось ви бачите начебто звичайну банкноту. І не колекціонери навіть не побачать брак. Але тут, що? Повернутий водяний знак в інший бік. Вже зустрічались банкноти 50 гривень зі схожим браком. Історію про таку банкноту з повністю перевернутим знаком ви можете знайти у мене на каналі. Посилання буде у описі відео та дізнатись, за скільки вона була продана. А тут ми бачимо, що лот вже виставлен і за ним стежать 142 людини. Вона може продатись, я думаю, за 100 чи 200 доларів. В залежності від того, наскільки багато людей будуть торгуватися. Як ви думаєте, за скільки буде проданий даний лот? До речі, я знайшов саме цю банкноту, і з коментарів я зрозумів, що був не викуп даної банкноти, і банкноту перевиставили ще раз. У мене є телеграм-група, де я додаю мої відео, відповідаю на ваші питання, ви можете продати свою монету. Посилання на телеграм-групу буде у описі до цього відео. Друзі, долучайтесь! І пишіть в коментарях, на яку тему для вас зняти наступне відео. Дякую, що зайшли на це відео. Я вам бажаю удачі, фарта і слава Україні! Бувайте!